بسم الله والصلاة والسلام على المصطفى وبه وكفى أخي المسلم أختي المسلمة رمضان مبارك عليكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مقدما اخواني كثير من الناس في ساعة حرجة وفي وقت حرج يقول عنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاثة لا ترد لهم دعوة ثلاثة لا ترد لهم دعوة المظلوم والإمام العادل والصائم حين فطرة البحث نقطة البحث الصائم حين فطرة حين إفطار ولذلك للصائم دعوة لا ترد عند إفطار إخواني هذه الساعة هذه الساعة الحرجة هذه الدقائق أو هاي الدقيقتين أو هاي الثلاثة هي هي عصارة اليوم كله الذي تصومه 12 ساعه و13 ساعه راح يصير عندنا صيام انما يغفل كثير من الناس في هذه اللحظات ولذلك يشوف واحد يعني ينخبص بالتمرى واللبنايه والشوربايه ومن الناس جهال يصيحون ومن مره صياح ومن كذا وانت وانت مخبوص اخواني ترى لبت هذا اليوم للصائم دعوه لا ترد عند الافطار عند الافطار الليل عندك كله عشى افطر بما شئت اخذت لك تمرايه شربت بطل اللبن مالتك الان انزل للدعاء الان انشغل بالدعاء لا تخلي طفل شغلك، لا تخلي زوجي شغلك، وانت كذلك الزوجه اختي لا تخلي الاطفال يشغلونك اختي هذه الساعه ساعه مباركه الطفل ما يعرف ما يعرف فحوى الصيام انت او انت اخي المسلم اختي المسلمه للصائم دعوه لا ترد اخواني للصائم دعوه لا ترد لا ترد دعوه الصائم انتم مو عندكم حاجات مو عندكم احتياجات مو عندكم طلبات هذه الساعه هي التي لا ترد فيها الدعوه فلا تنشغل لا تلتهي بيمنة ويسرى للصائم دعوه لا ترد اغتنم هذه الفرصة اغتنم هذه الدقيقة الدقيقتين فإنها باب الله قد فتح في هذه الساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم الشيخ الدكتور عدال الإغرام السلام عليكم